مرحبا باللي رفا واليوم عيد هذا سمي جده على عسر وفخر يرجع لحظه دايم اشتركوا <سؤال> <سؤال> في صفر خمسه خمسه ثمانيه ثلاثه ثمانيه ثمانيه ثلاثه سبعه سته